Oh, I don't like you, Ішу звечора я й коняю, осідлаю. Ой, дай опівночі я з двора виїжджав. Е, дай йо тобі три дай три бо Сім море, да сильний море, озлило.